صح الحنين فيا انا دوبت في بحورك والمقلع في في الغربه حديه وبقيت اسير نور وقلت يا عين يا عشق الملاح غي وقلت يا عين يا عشق الملاح غي عشق الملاح غي يا عيون سواحلية عاشق طول وفي حب يا ويلي شفت العذاب ألوان، وحبيبي يا عيني سهر هوا عيني، وفي حبه ماله أمان، مهرم يا عيني وشه مهرب عين وشوق فلا ندوم الشوق قلت يا عناية عشق الملاح غير قلت يا عناية عشق الملاح غير عشق الملاح غير يا عيون سواح الكحلة واخداني لدنيا عدباني دنيا تهنى وحناني مهما طل الليل حقول مواويلي مهما اشوف حرمان يا حبايبي يا حلوين انا في الهوى مسكين يا حبايبي يا حلوين أنا في الهواء مسكين قلت يا عنايا عشق الملاح غير وقلت يا عنايا عشق الملاح غير عشق الملاح غير يا عيون سواحلي